جنه ودفعنا الحب لها الميلان جنه إذا عابي غرام حسين جنه اساسا من الولايه يا يصلون مع الرادود خادم الحسين سجاد الفحام استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل التحية وأتم التسليم سيّدنا على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ليلة سعيدة وجميلة. لكل من حضر ليهنئ الحاج إبراهيم الخاقاني الحاج هادي الخاقاني في حناء ولده الملازم الحبيب قومنا عن عريسنا صفقة للعريس صفقة في حناء ولده الحبيب الشاب المهذب الملازم عباس نسأل من الله ملازم أول عباس نسأل من الله له الذرية الصالحة والحياة الزوجية السعيدة إن شاء الله فإن شئتم أن نبتدئ أسمعونا صلوات بأعلى أعلى الأصوات والله شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي وما هممت لشرب الماء من ضمئن عمي وما هممت لشرب الماء من ضمئن إلا ولاح خيال منك بالكاس عريسنا والله ما يستراح القلوب الا على جف محبوب صح لو لا او شفي في الدمع اليصب لمن يصير غروب والقال والقال والقال مات الوفاء او صار الغدر مطلوب خل ينظر لهالجمع جمع لولاد داح البوب وجيانا فرحنا بعرس عبوسي ها وجينا وجينا او شموع الفرح عشرة شنو وجينا يا القمر قدام صار احمر وجينا بعرسنا اليوم خلينا فرايح سويه صلوات احسن ان شاء الله نصفق حتى نختصر الوقت الله يحفظكم شنو نقول للعريس شنو نقول نقول له اليوم نريدك تنطلق ها انطلق بالحريه ليله فرح ضوئية أنا طيّلق بالحرية لي فرح ضوئية انطلق طيّلق بالحرية لي فرح إن شاء الله كلنا شباب بعد قلبي ويانا ها ها طيّلق بالحرية لي فرح ضوئية انطلق طيّلق بالحرية لي فرح والله وجه الحلو لظوى وجه الحلو لظوى بوس خدود الحلوة اي وجه الحلو لو ضوه بوس خدود الحلوة لو خوفت من الفتوة لو خوفت من الف سيدنا الكفار ذبها علي الكفار ذبها علي نطلق بالحرية لألا فرح ضوئية ها نطيلق بالحرية صفقه ايه لو ريدت قلبي يوافي ها لو ريدت قلبي يوافي وجه الجمال الصافي سجاده حط لشفافي سجاده حط لشفافي ايه وجناته كل ورديه هلا وجناته كل ورديه انطلق بالحريه ليله فرح هاها اه اه واول ما نبدأ وش نقول ولما نبدو وش نقول؟ عمي هاي ما سواها هذا جوابكم ما يسواها للعريس اليوم ها الريت من الجميع اول ما نبدو وش نقول؟ في الصلاة على الرسول هي شجرة شبان لا اله الا, إلا, إلا, إلا هذا فرح خواني لا اله الا, إلا, إلا, إلا, إلا الله. الله مبارك عرسك يا لهيب مبارك عرسك بارك عرسكهيب بارك عرسك أي بارك عرسكهيب بارك عرسك أي بارك عرسكهيب بار عرسك إ إيه الله للعيس هل الجول للعّيس. للعريس هالهوله للعريس هالهوله للعريس هالهوله للعريس والله والله كل عمامه وخوته اصدقائه واخوته كل خواله واخوته حضروا لي انا زفته بالتهاني هنته بالتهاني هنته مبروك وينادوا للعريس <تصفيق> للع هل للعريس هالهوله للعريس الله الله الله الله الله بعد ما شاف المره بعد ما شاف المره على العريس لازم يسيره على العريس لازم يسيره من قاهره حج من قاهره حج مرموره وبحاله يلعب جوله للعريس للعريس هالهوله وللعريس الله الله الله الله الله صبغه صبغه اعلى اعلى والله والله والله والله وبعد ليله سبعته بعد ليلته راح يبطل بعد ليله سبعته تروح كلها كشخته وتصير حالة حالته صير حال حالته ويحتار بالمدلوله للعريس هل هو لو وللعريس والله والله شلون ليله من العمر مرسومه ولهلاه خلت على بيومه شلون فرح بكل وجه مرسومه ولهلاه خلت على بيومي فرح نحيها نشترك بيها ولهلاه خلت على يومه بيومي صبقه اعلى هلا هلا الف الصلاه والسلام عليك, أهل أهل أهل عليك. أنا أرجو المعذرة عن الإطالة والله يحفظكم إن شاء الله